Potez incendiara lui Cosmin Gu, ce strategie se află în spatele interviului cu Sebastian Ghic? Consultantul Polit Cosmin a vorbit la Realitatea TV despre interviul lui Sebastian Ghic liniere-i despre implicațiile sublinierei consecințele acestui eveniment. A subliniere vrea să împart în două comentariul meu. Primul este cel legat de acest interviu, evenimental lui Sebastian Ghic, iar cel de al doilea este legat de consecințe, a spus acesta. În mod indubitabil faptul ce a fost această mediatizare pe fac. În direct, ne face să înțelegem ce planul din spate este mult mai sofisticat, subliniere i vizează orice altceva decât adevărul, punct vizează sigur dezvăluit. Chiar se te după amiază la o discuție, era sublinierea i colegul nostru, are subliniere Bogdan de fapt subliniere i un jurnalist de investigație. Subliniere, i ne întrebam care ar fi esența interviului. Iar jurnalistul de investigație, un colaborator al nostru, cu un aer de superioritate, a zis a sublinierea la subliniere al Amas, dacă nu o se zic nimic despre banii din Ciprul Turcesc, interviul este degeaba. A refuzat să dea detalii, mă gândeam ce este vorba despre unul dintre personajele implicate care ar avea bani prin ciprul turcesc. Omul este bazat, nu a făcut ni subliniere to, a spus Cosminu subliniere. Sebastian Ghii nu a vrut să fie în poziția de a fi vinovatul de serviciu. El a văzut-o pelena pe Udrea ce a devenit vinovatul de serviciu al epocii BSS cu s-a gândit, cu plecarea sa Sublinierei cu aceste demersuri publice, ce nu ar dori să fie vinovatul de serviciu al fostei conducerii serei. Ne vom uita cu oarecare curiozitate la ce o să zic în continuare, mai spune Gu subliniere. Consultantul politic a mai precizat că ce ceea ce se întâmplă nu este o postură foarte comodă pentru SRI. Este nevoie de argumente clare, de proceduri care să fi disfrut între timp, de oameni care să fi fost gesici și vinovaci pentru ceea ce s-ar putea dovedi, a completat acesta. Legat de consecințe sublinierei de planul existent, Cosminu subliniere a precizat ce i se pare evident ce, de fapt, virgula, adevratul adevăratul scop al acestui interviu este de clan subliniere a unui proiect de suspendare rapidă a lui Claus Iohannis. Consecințele acestui lucru pot fi de două feluri. Fie un proces de suspendare a presupuliere dintele încununat de succes, fie un proces care nu va duce la suspendarea lui Iohannis, dar va duce în mod clar la o demonstrație public ce presubliniere dintele Iohannis nu mai are putere. Se explic, tema central a celor care promovează acest interviu o prezintă acea poz de acasă de la Sebastian Ghic în care el era prealturi de Laura Codruca covesii sub sublinierei alcii. Acest concert mediatic, pentru ce vorbim de multe televiziuni, virgulă, vor presiune asupra deciziei lui Klaus Iohannis privind revocarea lui Kovezii, decizia predictibil care va fi de nerevocare. Atunci, această majoritate, cu eticheta penală, Va considera ce este suficient pentru declan sublinierearea procedurii de suspendare a subliniere dintelui, pe care o vor vota în Parlament, urmat de campania pro-suspendare care pentru primarii PSD, ALDE, dar sublinierei ele va prezenta o provocare. Suspendaci-l pe Iohannis, aduceci oamenii la vot pentru a se cepa de dna, care va facut vou dosare, de la ora Codruha Pe baza acestei logici sublinierei a acestui interviu, se va ajunge în aceea formulă în care, dacă vor reu sublinierei, Iohannis va sublinierea sublinierei din cursa prezidențială, sublinierei în această vară vom avea alegeri prezidențiale, a detaliat Cosmin. Subliniere. Consultantul politic a mai spus ce pentru aceste alegeri, Dragnea i-a pregătit deja pe apropia CISI. Va apreansa un alt fenomen. Concurenca clar dintre Dragnea care dore subliniere te să fie candidatul sublinierei Tericianu care este mai bine plasat astăzi sublinierei va fi sublinierei mai bine plasat pe perioada suspendurii lui Claus Iohannis când va fi presubliniere din T interimar. Practic acest scenariu, incredibil de bine susținut mediatic, va urmări acest proiect. Mai există, sigur, sublinierei rezerva faptului ce proiectul suspendrii va avea o majoritate însă nu suficient, dar subliniere i atunci, practic. Se va reu sublinierea iartarea faptul că Claus Iohannis nu mai are un rol fundamental în statul român, sublinierea i ce de altcineva depinde conducerea statului. Bineînțeles, virgulă ei, sublinierea i vor continua proiectul anti-CRI, întrucât îi încurc foarte mult pe care vor intenționa să le rezolve în perioada imediat următoare, plus proiectul privind suprimarea presei independente, de tip realitatea TV, a sublinierea Acum au reu sublinierea IT se suprime zilele trecute, site ul Hot News, a explicat acesta. Întrebat despre situația de la Dicot, Cosminu subliniere a spus că există multe lucruri sublinierei în spatele retragerii lui Daniel Horotnicanu, iar amatorii de jocuri politice subterane trebuie să fie foarte atenți, întrucât în fiecare zi se va mai da câte ceva. Domnul nu este din acela subliniere-i municipiu din care este sublinierei. domnul Tudorel Toader subliniere probabil ce a fost inspirat de atitudinea domnului Toader într-un fel sau altul subliniere nu subliniere mai dore subliniere-te se continue, de subliniere este un om tânăr. Sunt multe lucruri sub în spatele acestei retrageri, iar amatorii de jocuri politice subterane trebuie să fie foarte într întrucât în fiecare zi se va mai da câte ceva. Dar, eu vei mai dau un element, uita ce de subliniere I pe patru zile, realitatea a discutat despre vizita lui Dragnea în Statele Unite de săptămâna viitoare, nici până în acest moment nu s-a recunoscut de la PSD acest lucru, nu subliniere timp agenda, nu subliniere timp cine îl cheam, subliniere I de ce îl cheam, în condițiile în care oamenii au 70 la 80 din mas media în controlul lor. De ce oare? Asta ar fi un lucru de analizat, de ce această vizit nu este comentat în condițiile în care atât dragnea, cât sublinierei oamenii lui, de diminea cap seara sunt doar cu trump sublinierei sua în enuncurile pe care le fac, trecând, evident, prin Tel Aviv. Asta fiind axa pe care o are în vedere Liviu Dragnea pentru România, dar nu subliniere dacă de la Tel Aviv vrea să o ia spre Washington sau spre Moscova, pentru ce Tel Avivul are o relaționare dublă în acest moment, a încheiat Cozniu. subliniere.